Loturak. Jendearen arteko loturak ugariak izan daitezke. Lore, lu eta lurdes, adibidez, antzeko izenak dira. El elektronetik hasitako hiru izen, hiruletan. Eta ara, elean hitzetan el erekin hasita esaten da hizkuntza hitza ere, lengua, language, lang, eta el erekin esaten da liburua ere gazteleraz libro, franceses libro, ingleses dos taqena. Lore lu eta Lurdesen lotura kasola zaizkigu. Adibidez, Abe liburutegiko erabiltzaile direla eta zer da Abe liburutegia? Hizkuntzen ezagutzen eta ikasketan spezializatutako liburutegi publikoa. Lore hizkuntzalaria da. Eta Nazioarteko Literatura Zientifiko Guztia du Eskura Aberen Hizkuntzalaritza aplikatua atalean. Laudion lore, eta bera Aben Liburutegira Eztoanean, Aben Liburutegia doa Laudiora, LAN Liburutegien Arteko Mailegu Zerbitzua erabiliz, Lorek Herriko Liburutegian jaso ditzake euskariko irakurketa publikoko sareko liburu guztiak. Astiro, adekoak bakarrik behar ditu lorek eta behar dituen dokumentuak abek beraak espadauzka Espainiako Unibertsitaten Rebion edo mundu mailako WorldCut katalogo kolektibuetan aurkituko dizkio abek. Baina, eta lu? Non dabil lu? Lu, Liverpoolen jaiozen harren, orain bizi da. Baina, hori beste istorio bada. Lu ingelesira irakaslea da lehioako izkuntza akademia batean eta euskara ikaslea ere bai en material didaktikoa atalean eskuratzen ditu euskara ikasteko zein ingelesa irakasteko dokumentuak. eta bere intereseko aldizkari espeziliztuetako artikuluak ere bai, alertak zerbitzuari esker. Lasai Lourdesen irazargailua da loku Luxka egiten zegoen eta, izan ere, Lourdedesek jubilatuen denbora du, eta aur txikien jakin mina eta Donostiako loyola auzoan bizi denez, aben igurute bertara joaten da astero. Euskal Biblioteka Atalean eskatuta mailegatzen ditu eta. Euskarazko orotariko liburuak Atik Zetara Elbarne